قلب الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. عريسنا نوّر الميدان صقر امتعنا على جاله. نقول بسم الله الرحمن تبارك الله وما شاء الله. فرحة تسولف بها والقول تصدق بها عريس على إيه عبد الله عبد الله رفيع الشان مبروك والعز من داله حبيب جدك من, من الشيخان فيه الكرم طبعي عناله عريسنا نور الميدان صقر انت على على الجاله صقر انت على على الجاله قاسم وبكلان وفاعن ورحب بو بطه على الطاله وام عبد الله كمالها هل قام يا قدر سلام حرسنا نور الميدان صقر انت على على الجنا صقر انت على على الجنا غير وعمامي كنان ومعاصرسان بسلمي والحار بخياله وخوالك ناس لي بسسان حرسنا يعتز بخواله حرسنا نور الميدان صقر انت على على صقر انت على مرد القرطان في عرس عبد الله ليا مبروك مبروك يا لعبة الشجعان نار الكرم دول شعالك عريسنا نور الميدان صقل تعلا على جاله صقل تعلا على جاله نقول بسم الله الرحمن تبارك الله وما شاء الله فرحت عريسنا نور الميدان صقر متعلى على اجاله صقر متعلى على اجاله عبد الله عبد الله رفيع الشان مبروك والعز من زاله حبيبي جدك من الشيخان فيه الكرم طبخي عناله عريسنا نور الميدان صقر متعلى على اجاله صقر لازم بوكلان كلان وفا عنوان رحبوا بحام على الطالة وام عبد الله كمال هتان من هالكرم ياخذ رساله عريسنا نور الميدان صقر انت على, على, على الجلا صقر انت على, على, على, على الجلا واعمامك هلال وغافر زان فالسلم والحرب خياله خوالك بخواله عريسنا نور الميدان صقر انت عله على سن جاله صقر انت على على جاله والليله الشمر ده القحطان في عرس عبد الله نيام مبروك مبروك يا لعبه الشجعان نار الكرم دوم شعاله عريسنا نور الميدان صقر انت عله على جاله صقر انت عله على جاله